هل الفرح واكبر السلوان والورد بحاته كنيله واستبشر الكون بالوجدان باحلى عروسه بهالليله أم وام العروسه ما تزدان ببنتها والغلط شيله ببنتها والغلط ببنتها تضرب الضيفان والشعر زفت مواويله في يدها باقية الريحان والحب تشعل قناديله فرحانة تزها زمان الازمان ببنتها الفاتنة الليله ببنتها الفاتن الليله ببنتها الفاتنة الليله هادمها وزينها فاتان بحسن جماله مهوله تظهر تزهغ الاعيان والله ما ندرك وصولا ماها عروسة وحلا اذان ديما تهب الطيب موصوله ديما تهب الطيب موصوله ديما تهب موصوله جمالها جاهيه لالوامي صعب نثبت تفاصيلة وعبد العزيز في عشاء ساحة المجد له صولا، بالطيب يسها وبالعرفان، والكل يعرف مراجيله، والكل يعرف والكل يعرف والفخر لاخوانه الفرسان، سيوف بالعز مسلوله، وعمامها اهل الكرم عنوان، يمناهم بالخير مبذوله، وخوالها اهل رفعان إن زشج عاد بختك بكل يوم من وليلة يلا عسل فرح وسل بختك بكل يوم من وليلة والخير فلك مدا لازمة يعصيك ربي تسهيلا مبروك شعرية حسب الطلب